Церкву Московського патріархату в Тернополі позбавили земельної ділянки. Таке рішення прийняли на позачерговій сесії міськради. Пів гектара землі на вулиці Євгена Коновальця 1, на якій розміщений кафедральний собор Віри Надії Любові та матері їх Софії та приміщення Тернопільської єпархії УПЦМП відтепер належать Тернопільській громаді. За проголосували 40 присутніх депутатів. Сесія відбулася в режимі відеоконференції. Ми отримали спільне звернення від керівників двох фракцій: фракції Свобода Тернопільської міської ради також фракції Порядок відповідальної справедливості Транпельської міській ради, де вони ініціювали прийняття такого рішення. Буквально через дані ми отримали подібне звернення також від керівника фракції «Європейська солідарність». На підставі цього відбулося засідання погоджувальної ради, де були запрошені керівники фракцій і депутатських груп Транпельської міської ради. І під час обговорення було прийнято однозначне рішення про необхідність скликати позачергову сесію і приймати рішення про позбавлення земельної ділянки. Сьогодні сесія відбулася. Всі присутні депутати одноголосно проголосували за дане рішення, тому від сьогоднішнього дня московська церква позбавлена земельної ділянки земля знову ж таки у власності громади. Нагадаємо, впродовж двох тижнів тернополяни протестували проти УПЦ МП у Тернополі. З плакатами, заляпаними червоною фарбою, дитячими іграшками та просторадлами вони збиралися біля Кафедрального собору віри, надії, любові і матері їх Софії. Це єдина церква Московського патріархату в Тернополі. Координаторка акцій протесту Ольга Данченко сьогоднішнє рішення міськради коментує так. Звісно, що задоволення, це власне такий перший великий крок наш, перша перемога у цій справі і ми будемо рухатися далі. Сьогодні також ми робимо збори і хочемо наголосити на те, що віряни і сама церква ще має можливість перейти в українську церкву. Це основний наш заклик до них, тому що пішли в інтернеті такі пости про те, що ми ж там хочемо щось забрати і це неправда. Нам не потрібні їхні стіни, нам не потрібні їхні храми, нам потрібно просто, щоб в Україні була українська. Церква. Акції будуть продовжуватися, і паралельно, звісно, ми працюємо у правовому полі, тому що розуміємо, що ворог просто так не здається. Поки що про наші плани, на жаль, ми не можемо розказувати, тому що працюють юристи, працюють інші люди, і ми хочемо розуміти, що це нам забезпечить перемогу вже стовідсотково. Також ми телефонували до секретаря Тернопільської єпархії ПЦМП Стефана Балана. Він каже, що з рішенням міської ради наразі не ознайомився, тому про подальші кроки не розповів ми побудували за кошти прихожан, ми нічого не порушили. Військовий стан для цього розривати позбавляти ці річ не приймати, яка потреба, що сталося. Якщо ми українська церква, якщо ми допомагаємо Збройним силам, якщо ми молимося за мир в Україні і немає ніяких порушень, то яка підстава була, яка причина розривати ці договори.